Taques A desperits que prorrompen dels llims per fer-se veure. Prenen hostatges, la sang, la tinta o el cafè S'hi escuden i s'estimben contra bruses, llençols i cobretaules O qualsevol matèria que els deixi emetre senyals de foc indelebles espergides en la terra que ataca l'univers del cos d'un déu que viu en el replec d'una altra taca d'un altre déu de llet, de fang o de carmí.